السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سعد الله وقاتكم كل خير اخواني ايش حالكم مساكم خير موقعي انا حاليا في النمسا سبب اني قطعت تصوير من لاتفيا الى النمسا كنت قابض خط وبصراحه قطعت 14 ساعه ونص 1355 كيلو في يوم واحد فاضطريت اني اوقف في فيينا وبعدها حركت على كابرون حاليا في كابرون المهم اليوم ان شاء الله بوديكم على منطقه منطقه جميله جدا خرافيه ان شاء الله دقائق وبتحرك وبتشوفوا المنطقه هذه يلا بسم الله توكل على الله قبل اي شيء احب اشكركم يا متابعيني صراحه تفاعلكم هو اللي يشجعني على التصوير وأشكركم أشكركم من كل قلبي صراحة يعني الكومنتات اللي والكلام اللي هذا هو اللي حفزني أنا على التصوير هذه كابرون خلوني أشرحكم شوية عن كابرون كابرون منطقة هادية وجميلة وتصلح للسكن للعوائل وخصها الفندق هذا الفندق الجميل وعندكم المكان فيها مثل بحيره صغيره هني يجلسون فيها العوائل. ومنطقه جدا هاديه وجميله. الاماكن اللي فيها يعني فيها ملاعب الكوره، فيها مطاعم فيها وفيها اماكن إيجار اللي هو السيكل. السياكل اللي هو حق حق يتمشون فيها يعني آمنة بشكل يعني تام الأمان فيها والصغار يحطون يطلعون ويروحون ويرجعون يعني الأمور طيبة أنا ما أقدر أني أجوز عن هالمنطقة هذه المنطقة منطقة يعني بالنسبة لي فيها ذكرى جميلة جدا فيها ذكرت يعني ذكريات طفوليه يعني يعني كنت صغير و... وكل سنه على هالمنطقه فخلاص اصبح عندي معارف في كل مكان. اللهم لك الحمد البي ام دبليو عندكم هني طبعا البي ام دبليو عندهم ايجار دراجات متوفر عندهم ايجار دراجات. والدراجات اللي في خاطرك في عندهم الجي اس في عندهم الار اي تي وفي عندهم يعني مختلف الدراجات موجوده عندهم. هذه هي بي ام دبليو والدراجات الايجار هاي وقفات برا. عندهم حتى ترانس كونتيننتال عندهم موجوده الايجار. الجميل فيها انها قريبه من كابرون والخدمات اذا بغيت سيرفس بغيت شيء بعد موجوده عندهم اي خدمه احتاجها موجوده عندهم طبعا هذه هي الدراجات اللي عندهم عندهم ال 1250 ترابل بلاك وعندهم الـ 40 نافيسري الجي اس العاديه هذه الادفنشر وهذه الجي العاديه، عندهم السكوتر وعندهم اكثر من دراجه، حتى عندهم الـ310 بس دراجاتك كغلبيتها طالعات، يعني مش متوفرات حاليا لان مأجرات، وبالاحرى اصلا ما يوقفن. كل مره والثانيه القى دراجه تختفي. وعن الاسعار إيجار دراجات. الاسعار بحاول اني اجيب لكم الاسعار. بس اني بحاول ادخل داخل ويبلكم الاسعار عندهم هنا حتى الايجار الهلمت والجاكيت والشنطة الهيت توب بوكس والنفيقائشن على 15 على 30 على 20 على 20 يعني ومن غير هذا هذا يعني الاجر اليومي يعني بالايام الهلمت بالايام 15 يورو والجاكيت 30 يورو باليوم والتوب كيس اللي هو الشنطه اللي هو صندوق الوسطاني 20 يورو هذا قيمه الايجار يلا بسم الله توكل على الله طبعا اللي ما يعرف كابرون كابرون هي في النمسا وفي منطقه اسمها زلامسي زلامسي قريبه منها تقريبا تبعد سبعة كيلو عن كابرون انا احب اسكن في كابرون لانها اهدى عن زلامسي زلامسي شويه منطقه فيها يعني حركه والمكان اللي فيه حركه لازم انك بتلقى فيه ازعاج اما كابرون كابرون هاديه جميله جدا جميله شوف ما شاء الله الزحمه زحمه السيارات يعني خاصه في الصيف العوايل يعني عندنا من الخليج كلهم يتوافدون على كابرون واذا شفت الجو كذا مشمس بتشوف كثره الدراجات هني قرب كابرون وزلامسي وين يروحون يروحون على الجبل فوق في كروس كلوكنر يعني منطقة حق دراجات وتلعب فيها على كيف كيفك الشوارع اللي فوق ممتازة 100% تدفع عليه رسوم تقريبا يقارب 28 يورو بس عسب تصعد اللي بالهذا هذا ليش لانه في تعديلات اكثر عن مرة يسوون فيه تعديلات والشارع جميل تسدح سدح عليه بالدراجة مورك طيبة تستانس عليها لكن مهما كان لو تبغي تلعب في اي مكان خلك حذر والعب بالمعقول يعني صح ان ساعات كنت تهور قبل والتهوري كان بزياده لكنه والله عقلت صراحه عقلت عقلت عن قبل وايد عقلت قبل كنت يعني اسرع وما ابالي على الكيرفات كنت عادي امشي على الكيرف اليو الطويل بتعرفونه مش اليو هذا لا اليو الطويل اللي يجيكم شذا مثل القوس كنت امشي فيه 195 200 لكن الحين لا خلاص <تصفيق> من بعد ما تزحلقت علي الدراجه بصراحه كان التاير مخلص لما تحكمت بالدراجه هذاك اليوم كان انا طايح من فوق الهبل الله يكفينا الشر بس شو ما شاء الله أهل السعوديه اصحاب الجياتي والمنطقه اللي سايرين لها الحينه قبل المكان في كيرف عجيب يعني شوفوا الشارع كيف انه منحني كذا بس على صعده حنيه على صعده شارع كبير شيء يعني شيء جميل والله المنطقة راقية لدرجة انك ترتاح فيها بس اللهم انك انت تطلع من الدوام لك إجازة وتقصد تذكره على ميونخ أقرب منطقة على كابرون ميونخ توصل ميونخ تركب لك سيارة من المطار 180 كيلو تبعد عنك كابرون يعني تقريبا تاخذها ساعتين واربعين دقيقة لان الشارع ما يكون في واي في البداية بس هايوي وعقبها شارع نفس هذا بس شارع جميل يعني أنت بتستمتع وأنت ياي كابرون يا سلام على القطار الشارع هذا يوديك على نسبروك إنسبروك بعد حلوة وجميلة مدينة هادية وصغيرة جي ونظيفة وشرحة راح يعني يبغي لها مال حول يومين أو ثلاثة أيام تجلس في نيسبروك من تبعد عنك تقريبا يمكن 170 أو 160 كيلو تقريبا من كابرون تروح لها ثلاثة أيام فيها فيها مولات فيها حق يعني إذا حد يبغي يشتري حق يعني تقضون عائلتك تبغى تتقضي شيء يعني ملابس وهالسوالف النسبروك عندك قريبة وعندك سالزبورغ اللي هو موجود ديزاينر اوتلت سالسبورغ تبعد عنك 100 كيلو عندك جهتين بس انا سالسبورغ ما احب المدينه هذه بالضبط يعني ما يعني انا ما اهوى المدن انا الصراحه هاوي ارياف ومناظر طبيعيه واستانس عليها يعني كفايه ان تملي عينك من الخضره هذه ترى على فكرة الخضرة واليبال والمناظر الطبيعية هذه تريح العين ترى وايد تريح العين يعني وتهدي اعصابك ولازم تسوي لك في كل مرة في السنة يا اخي في السنة مرة واحدة لو انك تقضي لك اسبوع تقريبا يعني اسبوع عشر ايام كافي لك أنك تأخذ لفه وتهدي اعصابك وضغوطات اليومية وضغوطات العمل هاي تطلع منها شوية عقبة تسوي لك رفرش وترجع مرة ثانية ليش لأنك عقبة تأدي من أول وديد وعلى فكرة نسيت إني أقولكم حاجة بخصوص المنطقة هذه بين زلامسي وكابرون. تعرفون ان اكثر المناطق السياحيه موجوده قريبه منك يعني اللي تبعد تبعد تبعد عنك ابعد وحده تقريبا يمكن تسعين كيلو تقريبا كذا تسعين كيلو الى ميه كيلو فيها فوق ثلاثين منطقه عندك جبل الثلج في كابرون وعندك الشلالات الاكواخ الانهار ال يعني هذا المكان ما تمل منه والسبه الاكتيفيتي اللي حواليه يعني فعاليات اللي حواليها. يعني تقدر تبسط عائلتك او انكم سيرين سياره شبابيه بعد تنبسطون في هذه الاماكن. ما يخص الدراجه مش حسبة الدراجه. الشيء اللي اللي ابغى اوصل لكم الفكره اللي ابغى اوصل لكم اياها ان يعني الاماكن هذه شاملة لجميع الفئات اللي عنده سيارة، اللي عنده دراجة، اللي عنده عائلة، اللي رايح مع الشباب واللي في هذه الأماكن بتلقاها كلها حواليك وعلى فكرة ضيفوني في السناب هذا شيء مهم، ضيفوني في السناب لأني أنا ساعات أنشر بروشور بالمناطق السياحية وهذا الشيء أنتوا يمكن ما يوصلكم أنتوا على أصحاب اليوتيوب لانه انا احط البروشرات هذه وفيه اشياء مهمه ساعات اتكلم على السناب اما اليوتيوب اليوتيوب انه فيه يعني تسجيل وبعدها مونتاج وتحميل سيده فما بقدر اني انا كل شيء اقدر احطه في اليوتيوب يعني يطول المده والمده تكون طويله جدا فيكون يصبح يصبحنا الشيء ممل فارجوكم اللي يبغى شيء شغله أو يبغى شيء وخاصة أنه في بعض التعليقات يعني والله عطني رقم تلفونك رقم تلفون خاص فيا يا إخواني لي فيه بس إنه تبغون شيء تبغون شيء عندكم تواصل اجتماعي اللي هو انستغرام وسناب شات وأنا أرد على كل وادم ما أخلي حد يا اخوان يعطيكم العافية، واللي يتابعني على السناب يعطيه الف عافية، وانت مستفيد. واحاول اني كثر ما اقدر اني ابغي افيدكم فيه، سواء في اليوتيوب وسواء في التواصل الاجتماعي الباقي. على العموم قربنا من المكان 13 كيلو. يعني المكان هذا يبعد من كابرن تقريبا 35 دقيقة. مكان يشرح الخاطر حتى لو انك تبغي تشوف انت ك يا عزيز المشاهد انك تشوفني الحين في اليوتيوب اليوم بتستمتع فيه عسى الله يقدرني واللي يقدر اسويه بسوي لكم اياه يعني من ناحيه تصوير من ناحيه اشياء مهمه ان شاء الله ما تطلعون الا انكم مستفيدين من قناتي من هنا يبدا الترفيه بالنسبه لي من هذا الشارع شو اصحاب الدراجات من يشوفون خلاص ان انقشع الغيم وماشي مطر تلقاهم في هذه الاماكن امس كانت امطار وأول ما اول ما كابرون كان حر درجه حراره وصلت 37 لكن بيوم الثاني تعدلت الاجواء واللهم لك الحمد غيوم ومطر وبرد فجميل الشيء انه خلاني يعني شويه اتحمس حق الطلعات والله كنت اقول لا خلاص ما بطلع شويه لازم اني ارتاح انا دخلت الحينة بين الليبال والمنطقه هذه يوم تشوف اليبل فيها تشوف بشكل ضخم جدا إن شاء الله بتشوفون الشارع اللي هو قبل المنطقة هذه شارع جميل الله تعالوا نشوف خاطري خاطر, خاطر, أزدح. خاطر أزدح. تعبت اسدح خاطر اسدح تعودت عالسدح على السدح اني يعني أحب الكيربات يعني الحين أنا داخل على سرعة 120 في اللفات هذه إنك تاخذ على سرعة ولا تاخذ يعني الكيرب خليك حذر وأعرف إنك كيف تدخل يعني توازن جسمك يمين يسار يمين يسار يعني بهذه الطريقة تقدر أنك توازن نفسك على الكيرف. يعني يا انه بجسمك يا انه بحركه الهندل بار، يعني انا الحين ماسك الهندل بار، الف يسار تلف يمين، شوفونها واقدر اوازن. يعني تلف يمين تلف يسار، تلف يسار تلف يمين، هي العكس بس، مجرد عمليه انها هي العكس. لكن مش انك تلف ستيرنج وتلف الهاندل بار يعني بقوي لا لا بشكل خفيف وتاخذ على الكيرف وانت مرتاح يعني بهذه الطريقه ويا انه تنزل ويا جسمك يعني تنزل بحركه الجسم الحين ما في كيرف قوي على سبيل اراويكم حركه الجسم تكون كيف بس هذه عمليه توازن في المنعطفات شتي يوم اقول لكم ان في مكان حرف يو طويل هذا الحرف اليو على صعده انا بلف يمين برايكم الشارع شارع جميل شو شوف اللفه هذه اللفه على صعده يو على صعده يا سلام حاليا قربنا من المكان شوف ضخامة الليبال سبحان الله وخاصة في المنطقة هذه تشوف الليبال ضخمة لأنك أنت تحتها بالضبط هني تتحذر شوية في الشارع هذا وخاصة بالليبال يا سبحان الله مكبر ليبال الله تبارك الرحمن. تشوفون الديبال كيف كبيرة؟ يا سبحانك يا رب. على فكرة في منطقة هني مثل الكهف موجود هنا وشلال. هذا وقت الأمطار نسبة الشلال هذا. يعني أه تكون بزياده في هذا المكان تشوفون حتى كيف الشلال حافر تحت حافر الارض الشلال ما شاء الله يعني كل شيء حولي ضخم حولي بال هاي الكبيره يعني صدق هذا الاحساس اللي احسه الحين. خلوني اوقف هني مناظر ليبال عسى بتعرفون انا شو اقصد. يا سبحان الله شوفوا شوفوا ليبال هذه شوفوا انا بالنسبه هذا ليبال كيف؟ ولا شيء هذه ليبال ما شاء الله تبارك الرحمن يعني مناظر ولا أروع. أنت تمشي حاليا بينيبال والمنطقة هذه منطقة جميلة هذا هو الشلال حاليا يمكن ما يبين وياكم بشكل واضح بس في أوادم تمشي هناك ما بتشوفونهم عدل بتشوفونهم نقطة اللي بيركز بيشوف شوفوا يعني بعد المسافة هذه وضخامة اليبل كيف الأوادم صار كورونا. يعني حتى هناك عند الشلال موجودين وادم. ما يبين وايد. يعني تشوفون. يمكن تلاحظون عليهم. إنهم هم يمشون الحينه. بس إن المنطقة هذه. ترد روحك بس تجلس هنا تفرش تبسط معملك معاك شاهيك معاك الغيم. على تشوفون الغيم تمشي من بين ليبال تشوفون شي مثل الخط هذا كان تقريبا كان بالامس لان الجو مغيم امس والشلالات هناك بس الشلالات في الوقت الحالي تكون شي بسيط لكن في وقت الامطار تكون بكثره ما شاء الله السياح تلقاهم هني في كل مكان يعني حتى انهم مش انه بس فقط العرب حتى انهم تلقاهم يعني في وقت إجازتهم او في وقت عندهم فراغ طلعوا وسووا لهم رحلة يا سلام هذا اليوم لازم تنتبه على السيارات لأن هذا الشارع ضيق جدا ضيق فشو أسوي أخذ أول لفة. شوف مثل الحين تريله طلعت أنا ممكن تدريبها أنها بتطلع خاصة أنت كصاحب دراجة لازم تركز على اللفات هذي وتكون حذر تقريبا ٥٠٠٠ بيتر و اوصل بس والله يا حالات المناظر انا ما ودي اني امشي بسرعة لكن اودي اني استعجل على المنطقة هذي عسبا تشوفونها وما يطول الفيديو هذه هي الباركنات بس تحذر يا اصحاب السيارات يوم بتوصل هنا تبركن في جهاز هناك ادفع عندك مخالفه اما اصحاب الدراجات اموركم طيبه الموقف بلاش لكم المهم أه انا بتحرك من هاي الجهه بمشي للمنطقه هذه اللي براويكم اياها اليوم وان شاء الله تستانسون عليها المهم وصلت المنطقه هذه هذا الانفورميشن هني تقدر تاخذ بروشور ويرويك شو حواليك أما هذا المكان اللي هو تمشي فيه وتقدر توصل المنطقه هذه المشي مو دقيقتين وتوصل بس قبل كل شيء لازم تتبع التعليمات لهني ممنوع التخييم موسيقى وزعاج ممنوع نار ولا تدخين ولا كحول الله يعزكم عزيز السامعين ولا رمي نفايات تنظيف فضلات الحيوانات الأليفة يعني اللي عنده الله يعزكم كلاب أو شيء يجب ربط جميع الكلاب بطوق أحترم الطبيعة دونت قواعد السلوك في هذه المنطقة المهم خلالنا نمشي وتشوفون المنطقة هذه ما شاء الله هذا هو المكان هذه البحيرة اللي ابغى اراويكم اياها هذا المكان اللي اقصده بحيرة جميلة جدا بس خلوني اقرب صوبها شوف الكراسي وشوف المنظر يا سلام يعني تيلس وتشاهد المنظر هذا يا سلام شو البحيرة صافية فيها البط فيها كل شيء تستاهل تصوير الدرون صح يلا ان شاء الله اصوركم بالدرون وتشوفون المنطقه هذي من فوق <تصفيق> ف اذا يال هو كذا ها يعني الغيم جاي تشوفون يعني هذه اي بغيم يا سلام اهم شيء انك ترتاح وتنبسط يعني على فكره آه، وقت الامطار هناك هذاك المكان الماي هي من الشلال ويصب على البحيره وعلى فكره الماي الماي بارد ترى وايد بارد وإلى هنا وصلنا الى نهايه الحلقه ولا تنسوني لايك شير سبسكرايب يعني حاولوا انكم تنشرون الفيديو هذا للاستفاده وعن المكان هذا ان شاء الله بحط لكم في صندوق الوصف واللي يبغيه يدخل على الرابط ويخزن في جوجل ماب نشوفكم على خير مع السلامة